Assalamualaikum dan hai dan kembali lagi anda bersama kami di Amanz dalam podcast sembang debat di mana kita akan membincangkan perkara-perkara menarik dalam dunia teknologi khususnya uh, yang berlaku di Malaysia. Jadi seperti biasa antara perkara yang uh, sering saya terima, soalan saya terima kat Twitter, di Facebook dan juga di mana media sosial ialah Plan apa pakai? Ya yeah. Plan apakah paling berbaloi kan? Sebab mereka tahu kita ini Hidup yang uh, selalu keluar dan segalanya Selalu dan, connecting Selalu connecting dan mereka agak Kita ni mesti tahu lebih banyak tentang telco kan? Jadi kita akan bercakap tentang telco Plan manakah paling berbaloi Dan kita akan tanya semua editor kita hari ini iaitu Fazli Dan juga Nazri belakini Nazi saya Nazi. Tentang uh, habit mereka menggunakan uh, data dan segalanya tetapi sebelum kita memulakan sesi ini ada baiknya jika saya cakap bahawa terima kasih kepada pihak yang mobile kerana telah menaja sesi untuk kali ini. JX Fifty, JX Fifty, more insane than a laser lamp. JX Fifty. Jadi kita akan mulakan hari ini kita akan mulakan dengan Nazrin dulu belakikin hmm. saja. Jadi ya. Nazrin Telco apa yang digunakan dan hmm. pelan apakah yang digunakan oleh pihak Nazrin? Hmm. Saya menggunakan uh, plan Telco warna biru. Hmm. Uh, yang merupakan plan 20 GB mm. sebulan dan saya membayar dalam lebih kurang 80 ke 90 ringgit sebulan mm. plan tersebut. Jadi selalunya kita katanya kenapa pakai telco tersebut. Mm. So bagi saya inaktiviti telco kaler biru ni um, di antara yang terbaik di pasaranlah pada mm. pendapat saya pasal mm. ke pejabat ke kawasan-kawasan untuk bekerja mm. dan juga dekat rumah. Mm. Uh, bagi saya itulah uh, telco yang memberikan kreativiti uh, yang terbaik sekali di antara banyak-banyak yang saya pernah cuba sebelum ini baik, bagaimana pula dengan Fazli? saya menggunakan telco yang berwarna merah uh -huh. uh, menggunakan subscribe 32, 35 ringgit sebulan uh -huh. dengan data sebanyak 6GB saja. 6GB, 6GB, 6GB sahaja gigabyte sebagai juga. seorang uh, yang sentiasa membuat video <laughs> dan juga melihat video uh -huh. uh, 6GB itu sebenarnya tidak cukup tidak <laughs> cukup? pilih pun sebab uh, rasanya setiap dalam perjalanan pergi ke mana-mana, connection sentiasa uh, okey Okey uh, Macam itu Okey, saya sendiri menggunakan telco kuning Dan nah, sebab saya pilih, dan kenapa data saya pilih ini sebenarnya hmm. mungkin lain sikit eh. Saya pakai plan Ambassador 68 sekarang oh. Di mana terdapat 15GB data Bagi hmm. saya itu adalah cukup untuk saya sendiri Dan hmm. nah, sebab menggunakan telco kuning ni sebenarnya kerana saya dulu Nak mengorak isteri <laughs> Dia pakai tegur kuning, kita tegur kuning. Jadi hmm. dah lepas dah pakai lama macam tak hmm. tukar. Hmm. Pasal nak tukar masih lagi hmm. agak hmm. macam hmm. mengambil masa. Kita ada masa sangat. Jadi kekallah hmm. dengan tu. Jadi, okey. Kembali kepada Fazli ya. Eh. Cakap 6GB tak cukup. 6GB tak cukup. Jadi bagaimanakah uh, untuk 6GB tu habis setiap bulan ke? Uh, sentiasa, biasanya dia cakap satu bulan kan saya guna separuh saja. <laughs> separuh saja. Separuh bulan saja. Lepas tu, uh, langgan lagi RM35 <laughs> untuk sambung lagi So, basically tambah 6GB, tambah 6GB So, uh, sat, satu bulan tu boleh kata RM70 lah untuk kegunaan Untuk 12GB lah lebih kurang <laughs> yes. Nazri, macam mana? Adakah 20GB tu digunakan digunakan secara penuh ataupun ada lagi bagi uh, dari bulan? Uh, biasanya ada baki tetapi uh -huh. pasal saya punya plan 20GB kan uh -huh. so plan 20GB itu saya akan gunakan sekurang-kurangnya dalam 10GB sebulan okey Ini pasal saya selalu keluar pergi uh, acara event apa uh -huh. semua kan buat coverage dekat sana nak upload gambar uh, video ke apa semua uh -huh. uh, itu plus saya akan gunakan Spotify setiap kali saya keluar Kalau saya ah, keluar drive okay. ke apa memang saya akan gunakan Spotify uh -huh. Uh, Google Maps satu lagi Dan uh -huh. uh, saya memang kaki social media, social media. So, Kalau social media tu memang Tengok saya punya bandwidth yang saya gunakan setiap bulan Memang terkejutlah macam mana orang boleh Spend banyak masa macam tu sekali Dekat social media. Boleh tunjuk kat telefon betul boleh. atau tidak pakai banyak tu Sebab mungkin orang kata ni bohong ni uh, Kadang -kadang saya bang, Kata saya bang, uh, saya bang, saya bang lebat tengok, Lebat uh, je lebat uh, ni Lebat kan <laughs> Ini, Nak cakap lebat 38 Ah ha, tu dekat kamera sekejap 3.8 GB untuk Twitter saja. Untuk Twitter saja. Inst Instagram pun ada lagi je saya guna. Instagram, Instagram <laughs> saya pun 4 GB juga sebulan saya guna. Uh, mana ah uh, ni Instagram. Tu oh, 4 GB, 4 GB. Twitter. Ha. Biasanya Twitter ni orang membaca. Ya betul. Yeah, Tapi tak, so kadang-kadang membaca. Kadang-kadang tengah -kadang, kan? kata membaca, yeah. pasal kadang Twitter pun ada video, yeah. ada live service dia kan. Mm. So kadang-kadang macam on, on the road, di jalan macam aduh ada benda interesting pop up, oh, tengok je lah kejap. Ada video betul. Nah. No. Macam saya, saya kata saya pakai tadi a uh, 15 GB mm. dia punya ni. Mm. Tapi saya rasa uh, secara purata yang saya guna lebih kurang 10 saja. Ya. Mm. Ini kerana kalau kita keluar tether kepada mm. laptop kan. Mm. Jadi lebih mudah dia. Itu, itu biasanya pasal kalau tether ke laptop banyak lagi data guna pasal ada background. Ada background ada lagi. Background Tapi ni. sebab dia sebenarnya bukan apa pasal kita pakai a uh, accounts peribadi mm. dan juga nak update untuk yeah. uh, company semuanya. Mm nak guna event punya hotspot oh, tu kadang-kadang takut sepuluh. pasal lah, takut security tak. dan segala nah, segalanya jadi memang kerana paranoia tu terpaksa gunakan tether lebih mm, uh, laju sepuluh sepuluh. rasanya <laughs> kalau guna uh, <laughs> uh -huh. hotspot bergantung pada coverage jugalah <mulia> kan <mulia> tapi macam saya kalau nak tengok sini saya bulan ni tak banyak keluar jadi bulan ni guna lebih kurang 3.3GB tethering je dalam 1.12GB walaupun saya <mulia> gunakan Twitter saya terkejutlah boleh Nazir cakap 4GB saya yang boleh katakan seorang gila Twitter pun 878MB sahaja oh, Tak rindu. banyak Fazli macam mana pula? Boleh tengok telefon tak? Ah, ya. <laughs> Sebagai, macam saya cakap tadi, saya ha. gunakan uh, Elkomera uh, 6 gigabyte satu bulan hmm? Tetapi untuk menjimatkan masa uh, Saya perlu Macam tengok video kan? Hmm. Video, terpaksa turunkan resolusi Oh, nak oh, lah, kurang Contoh kan? Contohnya macam 360 so, yeah. Jadi, dynamic range macam Kurang, kurang setelah dalam hmm. video kan? Hmm. Ha. Jadi a uh, overall guna YouTube untuk tengok video sebagainya uh, tak sampai 1 GB tapi hampir 1 GB. Uh, tapi saya tak pasti ini betul ataupun tidak tetapi hmm. sentiasa rasanya sentiasa lebih daripada itu. Hmm. Uh. Eh, tapi sekarang bulan ni berapa yang ditunjuk dekat tu? Setakat ni bulan ni. Setakat ni. Ah uh, sekarang 942 MB. Tapi saya rasa macam ini tak tepat kot sebab tepat. Saya, saya sentiasa melihat uh, video di dalam YouTube. Jadi Mungkin dia terreset something, hmm. so saya rasa memang akan lebih daripada yeah, 12GB Biasakan kita mana? ada social media kita ha. ada fotografi dan segalanya Bagaimana dengan gaming? Saya tengok Nazrin sebenarnya banyak <laughs> <laughs> Adakah gaming menggunakan data yang banyak? Uh, kalau nak kemaskini game biasanya ya yeah. Ya yeah, eh? uh, Kalau Tapi yang tu biasa saya akan gunakan WiFi mm. Tapi kalau nak sambung kepada server untuk nak main game apa mm. semua yang tu sebulan saya perasan paling banyak diguna pun satu app dalam 100 meg tak, tak banyak sangat Saya tak gaming, saya so tak boleh cakap uh, PUBG PUBG uh, saya cakap, tak punya PUBG but... PUBG uh. paling susah kalau macam ada update Ada update? Update dia sangat <laughs> banyak datang uh. untuk digunakan uh, Bagi kurang game, berapa? Bagi kurang saiz? 1.4GB <laughs> <laughs> Untuk update Bustang kalau macam... saja. Update, uh, update iOS lah uh -huh. Uh -huh. Kalau Android. Android tak pasti berapa mm. sebab dia tak bagi tahu kot rasanya mm. untuk update kalau macam iPhone dia akan bagi tahu okey 1.4 RM. Mm. Ah uh, kalau untuk main game tu tak kira berapa sangat rasanya tak banyak mm. tapi lebih kepada uh, kelajuan internet itu sendiri mm. uh, dengan latency latency kan? tu penting kalau nak main game terutamanya PUBG Mobile mm. ataupun um, Fortnite kalau guna iOS akan hadir sekejap lagi di Android. Jadi sebenarnya Bayar tadi berapa tadi saya tak ingat? RM80 RM80 Tadi dalam dia ukuran RM70 RM70 Dua kali subscription Saya macam saya, RM68 tu lebih sahaja Tapi kalau saya keluar saya dalam RM100 sebulan Tapi adakah anda merasakan bahawa sekarang Harga yang dibayar bulanan hmm. untuk data yang diterima sekarang Adakah sekarang lebih murah atau lebih Mahal berbanding dulu? Oh, uh, kalau nak cakap banding sekarang dengan dulu Saya rasa sekarang lagi berbaloi kot hmm. Pasal memang dapat lagi banyak data hmm. untuk hmm nilai yang bayar lebih kurang sama hmm. So nak kalau nak diikutkan, kalau saya dulu bayar dalam lingkungan 60-70 ringgit juga hmm. tapi dapat data macam 2-3 gigabyte okay. lepas tu, semenjak ada, semenjak dia start semua takut saya nak bagi banyak lagi, hmm. banyak data lagi tu macam oh, lagi makin lama makin berbaloi bayar duit yang sama tu Jadi, ya, Adakah bersetuju dengan Nazrin cakap bahawa sekarang data lebih murah berbanding dulu? Uh, saya rasa Agak murah, tetapi untuk penggunaan saya, saya rasa mahal mm. Sebab kalau macam orang biasa guna Twitter, Facebook, rasanya dah ada data khas untuk uh, aplikasi tersebut mm. Aplikasi itu saja contohnya macam Facebook, dia bagi 10GB hanya untuk Facebook saja. Okay. Walaupun dia bagi contohnya macam uh, saya pakai RM35, dia bagi free 10GB mm hanya untuk guna facebook jadi tak membebankan sangat kalau tak okay. diikutkan still ada data untuk uh, facebook saja mm -hmm. untuk kegunaan lain masih ada juga macam mm -hmm. untuk streaming music pun ada data khas untuk mm -hmm. streaming music. music jadi pilihan tu banyak so kita kena cuma uh, a mm -hmm. apa yang kita subscribe kita subscribe uh. jadi bijak pasal bayaran ni pernah tak kena bill shock saya ada satu contoh bill shock yang saya dapat masa saya baru dengan aman dulu Jarang dapat phone lah jadi kita main lah kita update apa, apa semua sekali One time tu saya dengan telco yang tak boleh diberitahu sekarang ni, <laughs> Bil saya sampai RM697 ha, Pasal zaman tu ya, kita baru lagi dengan <laughs> smartphone Dah masa tu saya pakai Windows Phone 7 punya phone okay. Dan pada waktu tersebut pada bulan-bulan uh, awal sebenarnya orang akan sentiasa background pasal hub tu, connected dengan Facebook dan segalanya mm -hmm. setiap kali kita buka, dia akan refresh semua orang yeah. nak tengok yeah. apa, jadi mengingatkan saya tiba-tiba data bulan tu melonjak dengan tinggi <laughs> dan jika ada ingat dalam 5 tahun, 6 no. tahun lepas dia punya per byte sangat yeah. tinggi, jadi bilchop mm. jadi sebenarnya kalau kita tengok, kita semua bersetuju bahawa uh, kos untuk data sekarang itu bayaran untuk 1GB sekarang adalah jauh lebih rendah yeah. jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu mm. Dan mungkin kita boleh berterima kasih kepada U-Mobile Kerana saya perasan bila U-Mobile masuk, dia bagi penawaran yang kata gila pada waktu yeah. tersebut Jadi telco lain tak nak kalah, tak, kalah, tak, tak nak orang power out, dia orang pun bergaduh Jadi hmm. kita boleh lihat bila berlaku pendemokrasian dari hmm. segi data tu, Semua orang buru buru yang menang akhirnya ialah kita Tak kisah mana pun kita pakai telco, nampaknya semua orang menerima kebaikan dari segi Betul. penurunan harga tu. Betul. Betul. Betul. Tapi itu, eh, bukan itu saja, macam betul dulu oi oh, juga kena bill shock pasal bill guna, guna data banyak kan banyak so sekarang macam saya rasa lagi best pasal katakan macam kita dah kehabisan data hmm. nak beli data senang je, download apa telco ada app dia sendiri hmm. just tekan butang okey dah dapat tambah lepas tu tak bill shock pasal harga dia fixed sangat murah dah hmm. fixed dah 1 GB dapat ber, satu berapa, berapa ringgit dapat berapa GB macam tu So, ikut keperluan uh, bulanan lah Macam Fasgi juga kan Dia mm. beli, kalau macam dah habis Oh dah habis, okey Tak, tak, tak perlu nak pergi ke kedai, ha, kedai ke, ke apa ke tak tak payah, Dia masa dulu bahasa dia tak matikan tau Itu yang ha, saya rasa ha, benda yang yes. Atau dia insidious dia, atau sengaja Dia, dia ada tak? FUP lah, dia ada Fair Usage Policy ya, juga kan So, bila dah potong sampai satu tempat Dia akan rendahkan kelajuan Lepas tu kena naik kelajuan, dia setambah je Pertama penggunaan app tu saya rasa benda yang Saya kata game changer Pasal saya dulu pun selalu roaming Susah nak kena tekan button, sekarang kita pergi app, kata saya nak roaming ke hmm. kata Amerika Syarikat, hmm. tengok ada ni tekan automatic, akan roaming akan hmm. roaming dapat, dan akan dapat, ni nak, kita, akan, kita dapat tengok monitor bawah, bawah yang atas kita guna, hmm. yang, kita pun yang dulu tak? dulu ya. tak ada benda tu, hmm. dia sekarang betul lah, bill shock boleh dikatakan benda yang tak perlu risau yeah. lagi berbanding dengan 3 yeah. tahun yang lalu tadi, 3 tahun, 3, tahun 3 tahun pasal app app base punya, yeah. ni untuk orang yang pakai postpaid ni yeah. saya rasa baru lagi, pasal dulu orang yeah. kat kita ni postpaid, kita yeah. mampu yeah the shock shop ni cukup. cukup. <laughs> Lepas tu kita baru kita pergi kena bagi SKMM. Cukak, saya kenapa hmm. saya datang macam ni? Betul. <laughs> dia tak bagi tahu orang dulu kalau kalau dia dah terlebih guna dia beritahu dia sambung aje saya. Dia beritahu terlebih dah sambung. Ha. Kalau kita oversee nak aku pula kan. <laughs> Jadi nampak macam ada uh, ketidakadilan kepada hmm. pengguna di situ. Hmm. Hmm. Jadi seperti biasa bila kita bercakap tentang data ni sebenarnya bagi pihak Nazrin, saya hmm. juga pihak Fazli Adakah hmm. unlimited data sesuatu yang diperlukan oleh semua orang? Semua orang <laughs> semestinya semua orang <laughs> sebab uh, memudahkan kan. Uh, macam saya cakap tadi saya gunakan uh, 6GB tapi ada portion untuk setiap aplikasi hmm. tetapi saya nampak sedikit masalah kalau macam saya tak guna Facebook contohnya hmm. uh, adakah data itu akan membazir macam itu je tak terpakai uh, kan? jadi saya harap macam Uh, in future, masa depan, akan ada, apa? boleh ubah hmm. uh, penggunaan Ataupun setiap porsi untuk setiap aplikasi ya. lagi mudah sebenarnya Yang kata lain, kita berharap net neutrality Akan menjadi sesuatu yang berlaku di Malaysia ya. Tapi itu pun susah juga kan Pasal orang Malaysia sendiri pun kadang-kadang tak faham sangat Apa konsep net neutrality Macam ya. telco kena ber bertindak adil terhadap semua aplikasi Betul. Tak kira apa macam akan nak dapat Spotify dia dapat. Betul. Dapat data free takkan Facebook aja nak dapat Netflix saja. Nah, kan? Sebab streaming music, aplikasi streaming music mestinya banyak kan. Ha. So tak hmm. semua maksud hmm. semua kena Spotify Betul. sebagainya. Betul. Betul. Jadi macam tulah hmm. kalau lebih senang kalau kita boleh ubah kita boleh pilih sendiri, aplikasi hmm. yang Siap. kita nak hmm. uh, tanpa perlu uh, memilih telco itu sendiri. Hmm. Uh, hmm. setiap telco perlu buat macam tulah. Ah hmm. dikurangkan. Hmm. Tapi sebenarnya kalau cakap pasal data yang banyak ni Uh, kenapa dekat Telco dia ada capping, tapi bila kita pakai landline kata macam uh, satu syarikat yang terkenal, yang mendominasi masyarakat ni kan, dia orang boleh tak letak capping. Jadi kenapa ada capping dalam Telco? Adakah masih relevan capping? Manakah kita sekarang kita, sana se -se -se kita dengar sekarang ialah post PC ya, ya orang tak guna PC. Kat rumah pun kita dah guna WiFi. Jadi kenapa kalau kat rumah kita boleh dapat unlimited pakai WiFi kat rumah kita? Kalau orang kita kena. Jadi kenapa? Eh? Katwiki. Nah, saya tak tapi tak ada jawapan lagi, lagi sekarang. Apa, eh? <laughs> saya pun tak ada pasang. saya saya berharap dengan tiga kepala genius <laughs> kita ni. <laughs> kita <laughs> ni kenapa, <laughs> kenapa dekat bila pakai kaful kita ada camping kat rumah tak ada camping. Dan sekarang kita perasan sebenarnya kalau kat rumah ni saya rasa pakai lagi banyak. Hmm. Jadi kenapa kat rumah yang kita pakai lagi banyak? Rasanya kalau buat uh, camping dekat rumah lagi banyak untung rasanya. <laughs> ya, kenapa? Kita, kita, kita, kita. Ah, betul kan? kalau macam begitu. Jadi kenapa ia terbalik? macam saya cakap tadi sebab <laughs> soalan, soalan ni bukan benda baru kan so I, saya pada pendapat saya lah hmm. saya rasa dia nak make make sure that semua orang macam nak lah cakap dia semua orang um, mendapat perkhidmatan yang sama haa, haa, pasal dia kadang-kadang masalahnya ialah bila kau, kalau apa mana-mana apa katakan satu masyarakat guna telco yang sama obviously satu telco tu tak dapat nak con, congested di, lah congest, memang memang akan congested lah macam jalan lah, kalau jalan memang semua orang boleh pakai jalan toll free. Hmm. Tapi banyak kalau kita kalau kereta berbalik. apakah kita takkan nak guna jalan yang toll free tu je kalau hmm. ada jalan yang lain yang mungkin kena bayar sikit hmm. tapi lagi lebih punya dia punya servis kematan ni. Jadi so. sebenarnya kita berharap bahawa tak ada capping di masa harapan begitu. Sekarang kematan Wi-Fi pun dah ada capping dah mula ada ha. capping kan. Ah ha, sekarang. Hmm. Tapi kita tak pasti kalau Uh, masa ke datang capping tu akan terus pergi ke bahagian atas untuk mencapai skrin yang lebih tinggi Itu hmm. uh, kita tak pasti walaupun dapat internet uh, kelajuan internet el tinggi hmm. bagaimana pula dengan setengah telco yang saya lihat macam bila kita nak data dia ada limited pula nak data dia limited oh yang tu dan uh, kenapa saya rasa tak patut pasal apa kalau awak dah bayar kalau saya dah bayar x amount servis untuk servis tu Um, saya memang nak kan, so, saya, saya boleh guna data yang diberikan kepada saya itu sebanyak Macam mana saya nak guna hmm. Itu uh, pasal, sebaik, macam saya takkan saya nak bawa handphone Lepas tu saya kena bawa dongle untuk nak sambung ke laptop, laptop Lepas tu kena bayar lah charge ekstra Semata-mata nak gunakan data yang saya dah bayar hmm. Saya pun nampak juga uh, tethering ni macam ada limited Contohnya macam, saya guna hari itu iPad hmm. Dan saya nak gunakan data yang ada dalam singkat yang saya letak dalam iPad kan data Jadi itu. untuk on-on Twitter tu, dia cakap Sila kontak telco anda oh. Saya so, tak pasti kenapa macam Telco dia. apa tu? <laughs> <laughs> itu tu saya boleh oh, no. ha, tak boleh sebut lah sekarang Tak boleh sebut Adakah, adakah you, you mobile? Bukan <laughs> Tak boleh sebut, <laughs> tak boleh sebut. <laughs> Tapi tu agak menyusahkanlah mm. untuk uh, menggunakan uh, internet Walaupun mm. kita dah kan, mm. Macam tak perlu kita guna data mm. saja kot mm. So kenapa nak uh, limitkan mm. penggunaan mm. Uh, macam tu Pasal, Katakan kalau Tether pun Tether hanyalah still guna telefon untuk sambung ke internet Lepas tu telefon tu digunakan untuk menyambung internet tu kepada komputer mm. So at the end of the day sama jugalah lah kan. Juga. Guna, guna mobile yang, dia, yang dah dibayar pun, kalau belum bayar lagi tu lain cerita lah. But itu itu tempat saya lah pasal telco yang suka buat bayar extra untuk tethering ni. Jadi kita agree bahawa tethering dengan yes. tidak 1. dibenarkan adalah sesuatu yang kejam. Jadi kita nak unlimited, uh, yes. dibebaskan unlimited. segala benda kita bebas lakukan kebebasan sepenuhnya. Ji patutnya begitu <laughs> Sepatutnya <laughs> macam tu lah kan <laughs> Haa Tapi Ikut juga Ada yang Kalau yang Bagi saya kalau Saya nak bayar lebih Untuk internet yang Unlimited Yang saya tak payah fikir Oh berapa giga gigabat tinggal sebulan-bulan ni Ya yeah, hmm. macam peace of mind lah ha. Macam kita guna ok tak perlu nak, nak fikir lagi okay, Ada lagi orang, orang yang boleh terima tinggal? macam tu Ada yang cakap ah, aku tak guna banyak mana pun Bulan Tiap-tiap bulan pakai macam 3-4 gig je buat apa nak bayar lebih-lebih kan Cik hmm. so, bicakap pasal kos dan sebagainya hmm. sebenarnya apakah rasanya harga yang paling sesuai yang anda rasakan harus. Ia berbeza. Kenapa tak ada standardised rate untuk mm -hmm. semua orang? Itu itu. Bukan sosialisan. <laughs> eh? <laughs> <laughs> kita dem kita ya, kita. Macam saya sekarang saya bayar 6 68 tu base. Ha. Tapi selalunya lebih ha. pasal mesti ada lebih ha. mesti macam. Kuala apa, ada macam SMS activation tu, FA apa jadi mahal Jadi saya berharap sebenarnya kalau dapat satu telco yang dah bagi dalam lebih kurang RM50-60 tu dah kira hmm. macam sesuatu yang okey bagi saya Sebab hmm. saya ada anak lagi hmm. Jadi kalau boleh mengurangkan kos, sekarang kita dengar tahu Taupun kos akan meningkat nanti ada SST ke apa jadi, kita, kita sentiasa mengira duit Jadi kalau Satu kerisauan dari segi penggunaan Pembayaran untuk tu dapat dikurangkan adalah sesuatu yang baik jadi saya so, rasa macam kalau harga telco baik bawah RM40. 40 ringgit. 40 ringgit unlimited. Unlimited. Sebab uh, kalau macam atas daripada 50 dah macam satu kira sawan. Hmm. Satu kira sawan nak nak subscribe sesuatu hmm. telco tu. Hmm. Adakah ada orang ada seorang sosialis. <laughs> 40 unlimited. <Al> Memang <laughs> 40 unlimited. Dah tu. Dalam tu okay lah. dan new plan update okeylah. Kita betul bercakap tadi macam-macam plan, macam-macam harga tapi hmm. jika anda nak tahu sebenarnya PHU Mobile ada menawarkan satu plan yang panggil gila unlimited. Unlimited macam mana? Apa? Okay. Unlimited data. Oh. Pakailah banyak mana pun dan ada dua penawaran itu GX50 dan GX30. Hmm. Dan GX50 ni datanya unlimited. Pada waktu yang sama melakukan panggilan telefon juga unlimited. Terdapat hotspot uh, dengan kuota 5GB. Tapi jika RM50 pun anda rasakan masih lagi macam mm. agak mahal Ada GX30 mm. Dengan membayar RM30 Anda mendapat unlimited data lagi Cuma tak ada panggilan unlimited mm. Dan sebenarnya ada capping untuk hotspot sehingga 3GB saja. Mm. Dan sekenalnya yang berminat Dan jika anda melakukan uh, Mengambil data ini secara online Anda menerima rebate Sebenarnya 10 ringgit pada GX50 Jadi anda bayar RM40 setiap bulan selama 12 bulan dan dengan GX30 pula, rebate RM5 dan anda hanya perlu membayar RM25 selama 6 bulan sahaja. Kan? Jadi, seperti biasa, terima kasih kerana anda mengikuti sesi Sema Lebat. Dan jika anda suka, sila ikuti Sema Lebat seterusnya bersama Eredita kami di masa hadapan. Jadi, terima kasih kepada saya, Afi Nazril. Saya Nazrin. Dan saya, Fazli Halim. Jadi, bye. Jumpa lagi di sesi seterusnya. Bye. Kila, I'm limited. More gila than a laser llama. Who's gila about hate drama? stream and game like crazy. Say my name, call me maybe. Sorry, and snap like mad. Me, I like a cat, Spam me on group chat. Yeah. Unlimited! Gila, I'm limited. Diva in the AM, a rapper in the PM. Running for PM, sliding into your DM. Sayonara, quota dance like a rama rama. She's a sugar llama and your baby mama. Gila, I'm limited. Gila, I'm limited.